αυτό που νοσταλγώ και θέλω να με στο χωριό και θέλω να με στο χωριό αμα βραδιάζει μέρα αμα βραδιάζει μέρα με τις βράδυ πα Παρέα με τις κοπέλιες και άλλη ρόκα έκανε και αληροκα και και εγω σου τραγουδούσα και εγω σου τραγουδούσα mm. και πεταγα στα συνε Φακό, κοντά μου, ωσό, σινώ φακό, κοντά μου, ωσό, σινώ φακό, πού το sa πούσα πού το Ποια έχω λεύτα μα, δε με συγκίνουν αυτά μα, δε με συγκίνουν αυτά, ω, όσο πολλά και να'ναι, όσο πολλά και Είναι συκάλες πά ήες και ξεχα στες πά πίες και ξεέχα στες βράδηχες που, που δεν δενζανά γύρνά Είναι αυτό που Και θέλω να με στο χωριό και θέλω να με στο χωριό αμα βραδιάζει μέρα αμα βραδιάζει